السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لدور كامل معروض للبيع مش دور ش... شقتين مساحه 600 متر هنتفرج على التفاصيل بتاعتهم دور سابع موقع مميز جدا عمارة حديثه على شارع محي الدين ابو العز الرئيسي عماره فيها اتنين اسانسير مدخل فندقي حاجه مستواها تحفه السعر والتفاصيل كامله هتلاقوها اسفل الفيديو حاجه توضيب بالتكيفات بالاجهزه بالفرش بكل حاجه معموله لهوات السكن الراقي والمميز ارضيات معموله كلها رخام اسقف عندنا بالكامل معموله جبسون بورد تشطيب عالي بسم الله ما شاء الله وحاجه محترمه للناس اللي غاويه شغل الفنادق او الشبيه للفنادق والتوضيب الذوق العربي طبعا احنا دخلنا من باب الشقه لقينا الريسبشن في على ايدنا اليمين ناس اللي بتبقى غاويه موضوع غرفه للضيوف بحمام ماستر والشاور بتاعها دي مساحه الاوضه بالفرش اللي فيها نرجع تاني لباب الشقه عندنا طبعا الأبواب مصفحه تكييفات سبليت لسه جديده توضيب بسم الله ما شاء الله هنخش الأول من علي ايدنا الشمال نشوف أول جناح فيه غرفه ليفينج وغرفه ماستر بنلاقي دي الغرفه الأولانيه ساحة بسم الله ما شاء الله تكييفات لسه زي ما قلنا جديدة ده حمام الماستر طبعا زين جميل جدا والفرش كمان ذوقه عالي بنخش نلاقي هنا عدا ليفينغ بشاشه طبعا بنتكلم من حيث التشطيب يعني بسم الله ما شاء الله رجعنا تاني للداخله من باب الشقه بنلاقي هنا الحمام الضيوف معمول كله رخام وده الحوض عندنا هنا المطبخ المطبخ بالاجهزة اجهزة طبعا بسم الله ما شاء الله شغل جميل جدا بعد كده بنلاقي غرفة هنا معمولة قاعدة عربي ممكن اللي حابب يغيرها ويعمل ليفنج تاني هنا مع الشاشة يقدر يغيرها حابب يخلي نفس الزوء اللي موجود فيها بالسجاد موجودة بردك نطلع منها بنخش على غرفه ماستر تمام الغرفه دي تعتبر بالدولاب بتاعها الشغل اللي معمول فيها شغل عالي جدا الجزء ده ممكن يتعمل ساونا اللي بره يتقفل فيه حاجه لانه مساحه الحمام كبيره بباب ازاز لوحدها والقعده والكابينه الشاور عندنا الشاور برضه معمول في السقف زو بسم الله ما شاء الله يعني عليه وهنا في ثلاجه ميني بار معموله في قلب الغرفه نفسها بنرجع نخش على الغرفه الثالثه هنا في الجزء ده غير الجناح اللي هناك بالليفنج مكان الكابينه الشاور شغل توضيب مكلف فعلا وعالي. هنا بنلاقي حمام ضيوف تاني موجود حمام صغير وفيه السخان. نرجع نكمل عشان هنا هنلاقي الريسبشن الكبير وباب الشقه التاني موجود. دي الاوضه بردك ماستر انا عندنا حوالي اربع أود ماستر بعد كده هنطلع نرجع لباب الشقه ده هنا المطبخ الثاني وفي الاجهزه احنا عندنا اثنين مطبخ في قلب الشقه دي الاجهزه بتاعتهم بعد كده رجعنا للريسيبشن اللي هنا ريسيبشن الثاني طبعا التوضيب يعني بسم الله ما شاء الله شاشه كبيره توضيب عالي جدا اتمنى لو فيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر واتمنى يكون فيديو النهاردة حذر داكو تفاصيل كلها والسعر كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو انتظروا مننا كل جديد في عالم العقارات واتمنى يا رب يكون فيديو النهاردة حذر داكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته